السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم اليوم جبت لكم مقطع جديد اللعبه اسمها ايجليس جاني الكود الصراحه من مطورين اللعبه لعبه تقريبا قريبه من ماريو ميكر فاتمنى انها تعجبكم صراحه انا عجبتني ولا تنسون اذا عجبكم المقطع تعطوني لايك واللي مو مشترك لا ينسى يشترك خلونا نبدا اوكي هذه هي اللعبه طبعا جاني الكود قبل كم يوم زي ما قلت لكم اتوقع انها لعبه الغاز آه ما تسمعون. اسمعوا اسمعوا اسمعوا صوتي اللي تتكلم. What the hell is this? لا الكتاب مبين من عنوانه <تصفيق> صراحة. أوه my god حر يا شباب حر! <تصفيق> هذا شنو طيب؟ ما قريت حسبي الله من الاصوات. اوكي قاعدة قاعدة تحكي لي السالفة الحين؟ اوكي هي وين الحين؟ ما قريت لا مبين إيزي والله مو مبين حلوة find a gift what وين اوكي غباء يا رب يا ربي لا wait احس <laughs> كنا قاعده تلعب عني لا اعطونا لعبه اوبووب أوب. خرشني او اي سمار جوي جوي وات ابي ابي مجنونة سمعنا الولد نانا والبنت اا ما عليه يعني ايش الحياه هذه <تصفيق> الله لقيت خوي اوباب أوب. رأيكم بالاحتراف رب احتراف ايي ورا له دقه ماريو لا لا تكفى والله الميوزك هنا حلو رايق ايش دا أخذه دا ولا ايش ولا بس كذا كذا بس كذا هذه النار يعني تشيك بوينت تاجون ولا أي found- وشو؟ على طول لقينا البوابة! الو! لا امشي بسرعة لو سمحتي طيب! تقام بيعطينا! ربي شكله بيعطيها! اوه مو قوة خارقة يعني هي بس بس بتحس انه انسانة لها هدف في الحياة سو so ساد ورب العباد وين البوابة ذي؟ نبي ندورها بس كذا الو اوكي شكله أعطاني قوة الصراحة فجأة اوكي الله الميوزك نفس نينو كوني وش اللعبة ذي مرة كآبة! والله يا البنت فيها كمية اكتئاب مو صاحية! والله ما ادري ايش قاعد اسوي الصراحة. آه هلو نو طيب اطلع فوق؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اه يا بيبي والله اللعبة حقت ناس مكتئبة ناس كره الحياة كيف بجرب بسرعة، لا وش ذا؟ اي وات از ذس؟ هلا بيي، اوه احس باكتر، وات؟ تعال، ما ادري وش ذا. حس بشي يكسر والله، تعال <تصفيق> وي يمه نطية حمارة، أمي، طيب اصبر حتى ما جيت لحظة شلون هذه؟ شلون بسويها؟ أفا! قلّه إيه! نايس. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مرة ليم سريع يا لا حتى بعد يا رب يرحم لي أمك مالو دخل ايش قطعة الايم اللي استخدمها. الايم هنا سريع مرة. ومالي خلق صراحة نقص السنس تبسي. يا متخلفة. ما اقدر ها كمان طيب ممكن تطلع لي الخط؟ يا ولد، إيش به؟! اخخ يا ساتر يا ساتر! كوول! يعني والله ما شاء الله لعبتكم مرة حلوة بس نشوفك على خير. اوه صديقي. اوه اوه اوه اوه اوه آه. اوكي اوكي. نسيت. لا يا حمارة. على الهبل سراب سراب سنه بليز الله ياخذك هنا هنا فاينلي <troop> <ايخبر> <ninja> <McKinny> يا طيب حيموت. what do you mean ذكاء، <تصفيق> ما <تصفيق> خاف ذكاء ذكاء اوه ماي جاد وربي صعب اصبر اصبر اصبر شوفوا اسوي كذا اول بعدين نسوي كذا لا ما تضبط آه والله والله صح صح صح يبيلها بسرعة كذا <تصفيق> يا غبيه <نوو. تصفيق> <تضرحتك>. أيوة. آه اوه <تصفيق> بليز oh, الله يخليك ايام زين اوكي حماني حمني حمني حمني حمني حمني طب حمني شلون حمني Pum, Oh. pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, وبكذا انتهينا من فيديو اليوم اتمنى انه يكون المقطع عجبكم وبرضو لا تنسون اذا عجبكم المقطع تعطوني لايك وشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي باي